Здравейте, братя и сестри! Всички, много от вас знаят какво се случи с мен, как бях, беше направен опит да бъда убит от полицаи, защото господата, които ме причакаха пред къщи двама човека с пистолети, извикаха, стой, не мърдай, полиция сега ще ви разкажа всичко, за да зауправяга лъжите, които бяха изръсени и да ви разкажа в момента какво се случва какво абсолютна недостойна срам за пагона поръчка, гнусна поръчка сега ще ви обясня но тук не става въпрос само за опита ми за убийство а ми има и продължение, което е доста, доста интересно в случая. Сега, първо за опита ми за убийство. Опита ми за убийство, когато се връщах от тренировка, пред входа ми, моят вход, където живеям, бях причакан от двама човека с маски, които изкочха от храстите и казаха, стой, не мърдай, полиция! И веднага произведоха изстрели и двамата. След като, след като казаха Стой, не мърдай, полиция! Веднага... Веднага... Веднага отреагирах и отскочих и тръгнах да бягам. След което те започнаха да стрелят многократно по мен тъй като там от тръгнах да бягам имаше дървета По част от куршумите са забити в дърветата други, а, други куршуми са забити в количе а, докато бягах усещах, че ме пронизват многократно, аз имам а, 8 куршума в краката ми единия е оцелил телефона ми, докато съм бягал сега а, след това а, те Тръгнаха да ми гонят, гонихаме около 30 метра и през цялото време произвеждаха изстрели. Сигурно са произвели над 15-20 изстрела, затова не вярвайте на лъжите, които бяха тиражирани от ОДМВР Бургас под давлението на господин Бойко Борисов, който за мен лично аз съм абсолютно убеден, че е поръчител на моето убийство. Така че, за да, си, за да не си мислите, че става въпрос за някакво сплашване Става въпрос за опит, за убийство. Защото те ме гониха около 30 метра. Единственото нещо, което ме спаси беше, че от там където стигнаха до където ме гониха имаше КПП полиция и бяха спряли една кола на 5 метра. Тоест те се ме гонили и в момента, в който са видяли патрулния автомобил са тръгнали да бягат назад. Аз бях пронизан от множество куршуми, благодарение единствено на силната ми физика, успях да продължа да бягам и не паднах. След полицейския автомобил не направиха абсолютно нищо, абсолютно нищо, въпреки че цялата сценка се разигра пред тях. Абсолютно съм убеден, че извършителите, извършителите на това нещо бяха. Полицейски служители. Абсолютно съм убеден в това. Това е мое, мое убеждение, което никой не може да ме разубеди. Сега, последствията. Аз съм пострадал от опит за убийство с множество курсуми. Вместо да разследват убийците на това, на това, на това покушение, защото аз бях деши заправен да опит да ме убият, а човек... Uh, искат да го сплашат, шаха да го стрелят няколко пъти, а не да го гонят защото мен ме гониха около 30 метра и ме спаси това, че до там, до където стигнаха имаше патрулен автомобил, който реално спаси живота ми, защото иначе шаха да ме догонят и да ме доубият това е съм абсолютно убеден сега какво се случва вместо да разследват убийците господин Бойко Борисов е наредил да, да се извърши гнусна поръчка те тръгват, а, искат да направят обиск, направиха обиск в дома ми, в момента в 8 часа дойдоха и ми представиха разпореждане, с което да ми били иззели на тривки от ръцете едва ли не аз съм стрелял Аз съм аз съм, у, аз съм а, човека, който е пострадал от това нещо Те искат да ми вземат на тривки от ръцете И кръвна проба на мен пострадалия от това престъпление Което едва оживях Но това не е всичко В момента Те докараха майка ми почти до инфаркт В болничната стая В момента извършват обиск на колата ми Долу В момента майка ми е долу с 4 миш... мишки, 4 проститутки, които аз ще публикувам. И, а... Публикувам както имената и, така и снимките на тези изпълнители, на тази мокра поръчка, на тези буквуци. В момента се извършва обиск на моята кола, на моята кола. Аз пострадая, който едван оживях от този опит за убийство. В момента те дойдоха в 8 часа. Притестиха майка ми, майка ми ще да получи инфаркт, аз съм в момента с 8 прострелни рани, а те дидват в помнищата ми стая и изправят обиск на автомобила ми. Принуждават, седят тук, седяха един час да се разправяме с тези проститутки, те не са полицаи, това са проститутки. Но тези проститутки изпълняват поръчка на най-голямата проститутка в България, господин Бойко Борисов, което се аз разкрих, че е лежал 8 месеца в затворът в Панкрац в Чешка Република, през 90-та година с бандата на Иво Карамански за кражби на коли. За което аз имам доказателства, че господин Бойко Борисов е лежал 8 месеца в затвора в Панкратц. Това за мен е абсолютно, няма никакво съмнение, че точно това е а, причината да бъде направен този опит да бъда убит. Това се случва, опита за убийство се случи един ден след като се прибрах от Чешка, Чешка република и явно те очакваха аз да аз ще нося документи от затвора Панкрац и побързаха да изпълнят мократа поръчка да ме ликвидират затова ме гониха 30 метра и са произвели над 20 изстрела 15-20 изстрела има забичи, куршуми, в коли в, в, в дървета телефонът ми е пробит прострелян както съм го държал в ръката в краката ми 8 дубки имам по краката по ръката и по седалището това е благодарение на това, че аз успях да тръгна да бягам в зигзагова посока в, по зигзагов начин и да избегна час от изстрелите. Но те стреляха през цялото време това са полицай абсолютно самобеден точно и от действията, които продължават след това, защото те не разследват те не разследват убийците, а те идват в 8 часа да ми предавяват протоколи за обиски на моето жилище, моето жилище моят автомобил, в 8.30 да притесняват майка ми, докато е в болницата при мен. Това, господа, това са проститутки. Тези хора очакваме ни да ни пазят. Но аз мога да ви гарантирам, че ето този знак Европейски щит. Ще продължи да действа и ще продължаваме борбата си до край и ще победим накрая, защото тези хора не заслужават не заслужават въобще да присъстват в обществения живот на, на държавата ни. След този лайв ще публикувам снимките на полицайите, които изпълняват гнусната поръчка. Журналистът, който е защити Стоян Тончев, който преди две години, защото разследваше кметът на Поморя Алексиев и разкри множество долари, беше поръчан и беше убит от бой беше смазан от бой има 10 импланти в лицето с няколко пластични операции, този човек се опита да ме защити той беше блокиран от фейсбук още същия ден от троловите на господин Цветан Цветанов, който притежава Програмистска компания в Дъблин, която работи и за Фейсбук. Не само с са тролове. Те работят за Фейсбук, част от контрола в Фейсбук. Тоест, тези хора, които ви блокират вашите профили, са на Цветан Цветанов, програмистската компания, намираща се в Дъблин. Тези хора. В момента, в момента те докараха майка ми почти до инфаркт. В 8.30 идват с разпореждане за обиск, обиск на моят автомобил, на автомобилът, който е собственост на майка ми по документи и в момента се извършва долу обиск на моят автомобил. Това са бокуци господа. Обещаваме ви, че ние ще продължим да се борим с тях, както не само, че ще се борим, ние ще победим. Успях да оцелея след този опит да бъда убит. Затова не вярвайте, на никакъв. аз съм абсолютно убеден, че това е поръчка от правителството на господин Бойко Борисов, защото аз разкрих, че въпросният господин е лежал в затвора Панкратса в Чешка република през 90-та година с бандата на Иво Карамански, кръстникът на българската мафия за кражби на кули. Това е причината аз да бъда Uh, репресирам по този начин и тук вече не говорим за репресия те се опитаха да ме ликвидират физически uh, аз успях единствено благодарение на моята силна физика да опонеса тези удари и да продължа да бягам те ме гониха 30 метра и произведоха около 20 изстрела има забити куршуми в дървета в автомобили телефонът ми е пробит от куршум имам 8 в краката и ръката. Това, това е изпълнение. Тази поръчка беше изпълнена от полицаи. Аз когато се прибрах излязаха, пред от един храст излязаха двама човека с маски един каза, стой, не мърдай полиция. И започнаха да стрелят без да спират. Гонихаме около 30 метра, до там, до където стигнаха имаше патрулен автомобил на 5 метра, който не, не направи абсолютно нищо предполагам, че единствено това ме е спасил, защото те, като ме гониха са видяли патрулния автомобил, който а, а, който е до тях който реално е направо на една ръка разстояние от тях и затова те приостановиха стрелбата и, и тръгнаха да бягат наобратно, където явно ги чакаше шофьор. В момента, господата на полицаи не са иззели камерите от мястото, където аз съм им казал, че най-вероятно ги е чакал шофьор. Вместо това, те идват и на мен ми взимат на тривки, аз едно аз съм са бил прострелял 8 пъти и сигурно съм стрелял по коли и съм стрелял и по, по, по Плодървета Те <съкъм> Просто Много съм афектиран, защото Вместо да разследват моя опит Да бъда убит Те идват и ми искат на мен Натривки на тривки В 8.30 вечерта И искат да правят Обиск на моят автомобил В 8.30 часа вечерта те докараха, за, те докараха майка ми почти до инфаркт Сега ще ви кажа какво е следва Организирани са протести От моите саратници Пред всички посолства на България В Западна Европа На 3 юли В, Прашка, в Чешка република В Прага пред Българското посолство Ще се състои голям протест В който ще вземат участие Словаци, чехи, поляци, немци И шведи както и българи, които живеят в Чехия. А, искам да ви кажа, че в момента се извършва гнусна, гнусна поръчка срещу мен, както и срещу журналиста Стоян Тончев, който се опита да ме защити. В момента имаме информация, че Стоян Тончев е се прави опит да му бъдат подхвърлени наркотици, на разследващия журналист, който разкрива, който работи за биво и разкрива далаверите на Воста, само защото ме е защитил. В момента се извършва обиск на мой автомобил, искат натривки от мен. Аз съм пострадалия, мен, щяха да убият, а те идват в 8:30, да ми взимат натривки. представете ли се, аз ще публикувам снимките на тези проститутки проститутки. Това са проститутки, господа. Това са леки жени. Това не са мъже, никакви полицаи. Това са срам за пагона. Тези хора нямат право да носят пагон. Тези хора трябва да бъдат изхвърлени от системата, както и от обществения живот. Но те изпълняват поръчка от господин Бойко Борисов. Така че, господин Бойко Борисов, аз ви казвам, че докато съм жив и докато дишам, докато мога да си мърдам ръцете и краката и ос, мога да се движа докато съм, докато мога да дишам ще се боря с престъпници като теб защото аз на вие няма да ви говоря защото не ви не те уважавам господине Борисов вие сте престъпник вие нямате право да управлявате една свещена държава вие сте вие сте само единствено за там откъдето аз намерих, че сте бил, бил в затвора в Панкратс в Чешка Република Продължение на 8 месеца. Сега да продължа, Моите съратници от Чешка Република Словакия, Полша Германия, Швеция Италия, Франция Великобритания, Австрия Харватска, Сърбия и Гърция, Руска Федерация и Украина няма да ме оставят. Имайте предвид, господине, че аз не съм сам. Това, което вие направихте, ще бъде публикувано в цяла Европа. Всички ще разберат какъв човек управлява България. Вие сте престъпник, обиец и заслужавате единствено това, което трябва да получите. Аз Лично се заклевам, че аз, докато дишам, докато съществувам, аз няма да, няма да се примиря с такива като вас. Никога няма да се откажа и да падна. Друг ще ме смини. Никога няма да се откажем. Нашата организация, нашата обединение на Европа е вече факт. Вече се е факт и никой не може да го разтури. Особено от репки, като теб. Вие, ти, Бойко, ти Борисов, ти ме поръча. Ти искаше да ме убият. Защото аз разкрих твоето досие от затвора в Панкрац, където си лежал с кръстника на българската мафия. В момента ви ти изпълняваш грозна поръчка. Грозно грозно престъпление и караш полицейските служители да изпълняват грозната ти поръчка в момента те не разследват убийците защото те са убийците убийците са господин Бойко Борисов поръчителя и полицаи, които са извършили които извършиха покушението срещу мен покушението срещу мен беше опит за убийство това беше опит за убийство това не беше никакъв опит за сплашване. Ако беше опит за сплашване, нямаше да ме гонят 30 метра и да произведат повече от 20 стрели. <coughs> по телевизията казаха, че съм бил оцелен с два куршума. Не! Осем куршума преминаха през тялото ми, господине. Осем куршума по ваша, по твоя поръчка. По твоя поръчка. Изпълнена от служителите, които храним с нашите данъци, с хората, които работят в тази държава, с хората, които ти изгони в чужбина. Но искам да ти кажа, господине, че хората, българите в чужбина, милят за България и те няма да се оплашат от теб. Следващите избори ще изтечеш точно карето тя мястото, в канализацията. Убиец ти си обиец, господине. Вие сте безпардонен обиец. Оправихте опит да ме убиете с служители, чиито заплати плащаме. Ние, работещите българи. Искам да извинявам се на хората за фиктираността ми. Мислих да ни правя този лайф, Мислих да ни казвам всички тези неща. Но, когато видях какво правят те... Те не разследват убийците. Те извършват обист на моята кола. На моят, е, моят апартамент. Взимат натривки от мен. Искат да ми взимат кръв, образци, За какво са ви? Аз ли съм убиеца, Аз съм жертвата. Аз чак да бъда убит. Ако не бях достатъчно физически здрав да успея да понеса Осем те курсума, които преминаха през тялото ми. И които аз успях да издържа докато бягах, въпреки че ми, цялото ми тяло течеше от кръв, цялото целите ми дрехи бяха в кръв, кръвта ми течеше като река, въпреки това аз успях да продължа да бягам. Поспях да избягам, но те щяха да ме догонят, ако нямах късмета патрулен автомобил да бъде на тази улица, на която аз излязах, докато бягах. Там имаше патрулен автомобил на 5 метра от убийците, докато стреляха. Тебе, докато стреляха патрулния автомобил не направи абсолютно нищо. Бяха обърнати с лице към убийците, с панорамния си прозорец към убийците и не направиха абсолютно нищо. Абсолютно нищо. Цялата сценка се разигра пред тях. Убийците са полицаи. За мен няма абсолютно никакво съмнение. Когато се прибирах от, от моя от тренировка в 10 часа, пред моя дом излязаха от храстите двама човека с маски, и единия каза е за стой не мърда и полиция, двамата бяха с пистолети нямаха никакви други оръжия палки, ножове и такива глупости дето казват, че са му били опитвали да ме сплашва двама с пистолети излязаха и започнаха моментално да стрелят стреляха без да спрат. стреляха около 20 пъти има дубки по колите има дубки, 8 дубки по тялото ми аз след, след като те казаха стой не мърдай полиция аз веднага усетих, че няма как предкъщи пред полиция да идва да ме задържа, Пък и още предния ден бях се чул с моят районен инспектор в, който отговаря за моя район и, а, и трябваше да взимам едно постановление което е във връзка с една моя жалба и аз когато още чух, че е стой не мърдай полиция разбрах, че това е поръчка и се прави опит за покушение веднага отскочих, веднага тръгнах да бягам Веднага те почнаха да стрелят по мен. Успях да си, може би успях да се спася само защото бягах през едни дървета, храсти, където има забити куршуми по самите а, дървета. Тези дървета, те, по количе, по дървета, аз бягах през цялото време, докато усещах, че куршумите ми пронизват. Осем куршума преминаха през цялото ми. Продължих да бягам, докато те ме гониха около 30 метра и стреляха през цялото време, стигнаха до улица, която е много осветена и на тази улица имаше патрулен автомобил КПП, който беше спрял. А, а, който беше спрял. Uh, uh, някаква кола и я проверяваше и беше обърнат панорамното си uh, стъкло в посока на убийците те видяха как стрелят по мен и не направиха абсолютно нищо но тези убийци, когато видяха патрулния автомобил се изплашиха и тръгнаха да бягат само това нещо ми спаси иначе те шаха да ме догонят и да ме дообият има множество такива uh, случаи когато, uh, за, uh, в които се, се, се догонва жертвата и се доубила. така че аз в момента живее втори живот благодарение на Господ аз вярвам в Господ благодарение на Господ съм още жив и може да се каже че травмите ми не са чак толкова сериозни, защото са преминали на сантиметри от жизнено важни артерии, нерви кости, които може би в момента ще да бъда осъкатен или убит Uh, и това е, което, това, което uh, се случи тогава. Но сега да ви разкажа какво се случи след това. След това се случи най-грозното. Те не започнаха да разследват убийците, защото убийците са полицайите. Полицаи бяха убийците. Те започнаха да ми искат да ми правят обиск на колата, да ми правят обиск на, uh, на апартамента. В момента те дойдоха и половина вечерта в болничната стая където аз се възстановявам от 8 прострелни рани и те вдигнаха кръвното на майка ми до такава степен, че майка ми ще да получи удар и искат да, ха, да правят обиск и в момента се извършва обиск на моят автомобил а, този, тези хора изпълняват грозна поръчка има поръчка отгоре аз да бъда очернен, да бъда изкаран едва ли не като си съм, едно, аз съм убийца, а не жертвата. Господин Бойко Борисов, Вие, Вие нямате право, нямате право да поправлявате тази свещена земя. Тази земя, за която са умряли дидичими. ми. С тази земя, за която са умирали истински българи, не като вас. Не предатели. Вие, Вие обругахте нашата земя, Изгонихте нашите братя и сестри да бягат от тази държава. Вие, вие поръчахте убийството ми. Това няма да остане така. Защото Европейското обединение е вече факт. Европейското обединение е вече факт. И мога да ви кажа, че моят приятел Юлиан Иванов от Чехия, който живее в Чехия, е прави всичко кое, прави всичко за, за в моя полза за да ме защити. Така че който казва, че той си бил правил пиар на мой гръб е абсолютно лъжа, защото всичките ни действия са координирани между нас двамата. Той е мой приятел и, и да ви кажа, на 3 юли в дехли, тази година ще се проведе голям протест пред Българското посолство в Република Чехия. Над слова е Петър Низамов не си сам която ще участват всички чешки патриотични организации, патриотични организации от Словакия, Польша, Германия, Швеция. След това ще бъдат направени и протести. Много хора се свързаха, както с мен, така и с мой съратник Юлиан Иванов, които искат да направят протести пред всички правителства, всички посолства на България в Западна Европа. За да видят, за да видят Европейския съюз, кой управлява държавата ни какви хора са на власт и какво извършват те в държавата ни освен геноци, са убийци те убиват те се опитаха да ме убият Затова, драги ми приятели драги ми братя и сестри аз няма да се откажа всички ми казват, че няма смисъл в борбата ми не, борбата има смисъл Борбата има смисъл, защото може и, да ни, може и да победим, но може и да ни победим. Това зависи от много фактори. Но това е правилното. Ние трябва да се борим. Трябва да се борим, не трябва да се примиряваме с татуквото, с тези порубители, които убиват младеща в България. Тези, които убиват всички слободомислиши хора. Заключват ги, гонят ги в чужбина. България живее под тоталитарен режим. Нека цяла Европа разбере в какво състояние е България членката на Европейския съюз. Домакинат на Европредседателството. Това е, господа, европейци и българи. България е управлявана от мафията. Не! Не само това. България няма мафия. Мафията в България си има държава. И това беше го казал един голям човек преди много време. Но това е самата истина, господа. Аз са кълна пред вас. Кълна са пред моите братя и сестри. Част ще се боря до край с вас. Част няма да се откажа. Тези порубители ще бъдат изгонени, осъдени и наказани за престъпленията си. А техните марионетки на чирени и на изкарани от обществения живот на тази свята държава, на този свята земя, за която са прокливали кръвта си, кръвта си, много истински българи, за тази земя, за която ние продължаваме да умираме. Това е, би, драги ми приятели, това е, което ще ви кажа. Няма да приключа, обаче. Ще ви разкажа още един път какво правят те. Те, те се опитаха да ме убият и сега извършват обиск на мен. Разследват мен. Пострадали от убийството. От опита за убийство. Защото, благодарение на моите физически данни, успях да продължа да бягам, докато куршумите ми пронизваха един след друг. 8 куршума, 9 по 19, пронизаха тялото ми и те ме гониха 30 метра ако обичате, може ли само за малко 30 метра 30 метра ме гониха и се опитваха да ме дообият а полицайите, които бяха бяха там. Не реагираха по никакъв начин. Всичко се извърши пред полицията, които са съучастници на това убийство. На този опит за убийство. Искам да ви кажа, господа, приятели, мои братя и сестри, аз ще бъда с вас до сетния ми час. Колкото мое повече издържа толкова по-добре. Моля ви, ако нещо се случи с мен и не мога да продължа борбата против физическата ми ликвидация, Продължете, не се отказвайте, не спирайте нашата справедлива борба. Трябва да продължим да се борим за българската свобода. България живее под, не по-турско, под османско-бойковско робство. Комунизмът е нищо сравнение с това, което изживява българският народ сега, в момента под това робство. Те убиват младеща, убиват българските мозъци, гонят интелигенцията, развъждат госопродаватели, безграмотни, както те са ми се наричат. Но ние няма да спрем да се бием. Защото? Защото това е нашата кауза. Нашата кауза никога нашата справедлива кауза няма да бъде прекратена от едни убийци, от едни престъпници, от едни антибългари, от едни предатели от едни хора, които трябва да висят на въжето. България ще прибъде въпреки всички, въпреки Бойко Борисов, въпреки наемните му убийци, въпреки всички гнусни опити да бъде отчернена нашата организация. Нашата организация е вече факт. Обединението на Европа патриотичните, истински патриотични фактори, е вече факт. Така че дори да убиете мен, моите саратници няма да спрат борбата. Никога няма да спрат борбата. Ще я е водят по суша и по море и във въздуха до пълната ви капитулация. Защото зад нас българи е само България. Нашите домове, нашите майки, и сестри, ние ще продължим да се борим, ще продължим да се бием и ще падаме и ще мрем. Но няма да се отказваме. Те не могат да ни причупят. Защото ние сме българи и ще се бием с всеки, който се опитва да смаже българщитата, да тормози народа ни, да гони на интелигенцията ни и да обезглавява нацията ни. Това е грача българи но аз ще ви разкажа още ще ви разкажа за репресиите спрямо българите спрямо българската общност в всички държави как единствено, единствено българската държава не се интересува от своите граждани как ние се борим за нашите братя и сестри които са смазани от една система, които те поддържат със собственици данъци Ох, българи ние ще умрем за България. Защото обичаме България. Ние няма да се откажем въпреки наемните убийци, полицаи, хранени с нашите данъци и наечи от Бойко Борисов. Това е. Сега, за които сега се включват, ще ви разкажа отново. Когато се върнах от тренировка, пред къщи излязаха двама човека с маски, и насочиха пистолети към мен и клиния каза стой не мърдай полиция и веднага започнаха да стрелят като чух стой не мърдай полиция, веднага тръгнах да бягам бягах през едни дървета, през едни храсти има забичи куршуми по дърветата краката ми и в раката ми, в телефона ми, ми е куршум. те ме гониха около 30 метра да ме дообият до там, до стигнаха да ме гонят Имаше патрулен автомобил на 5 метра, който беше обърнат с панорамното си стъкло към тях. Те видяха абсолютно всичко полицайите и не направиха абсолютно нищо. Нищо не направиха. Защо? Защото убийците са полицайите. Полицайите извършиха това покушание срещу мен. Господин Бойко Бурсов, за мен е поръчителя абсолютно никакво съмнение няма. Никакво съмнение няма. Аз нямам конфликти с никой. На никой не дължа пари и никой не ми дължи пари. На никой не, да, никога не, нямам и имам си семейство, жена, дете. Нямам и интимни отношения с никой, че да, да се е получила по този начин някаква дразга. Нямам абсолютно никакви бизнес дразги и лични конфликти, както ти разжираха от полицията. Единственият ми конфликт е с народните предатели, предателите на българския народ и в частност гербаджистката мафия, която управлява държавата ни и я е води към дъното, където вече го е стигнало. Но искам да ви кажа, ние българите ще се бием, ще се борим, ще умрем и ще продължим борбата си до сетния си дъх. Защо? Защото тази държава, тази свещенна земя, за тази земя са умирали много наши диди, нашите дядовци, прадядовци, прапрадядовци, прапрапрадядовци, прапрапрадядовци, края доцарете до и хановете на българския народ. Тези хора са умирали. Умирали са за тази земя. И ние ще направим същото. Защото ние няма да се предадем. Ние ще бъдем над всичко и ще се борим с тези национални предатели. А поръчителя на това си от убийство, господин Бойко Борисов, му казвам, дните ще са приброени, господине, народът ще тръгне да ти иска сметка. А ако си умен, напусни държавата ни, учи в изгнания и се скри някъде, тогава може и да забравим за теб. Но ако ти продължиш да мачкаш българския народ, няма ние да те оставим. Защото ние никога няма да се предадем. Ние никога няма да се продадем.